السلام علیکم ویلکم ٹو بیک شیک سائنس چینل وی آر ایندر ویڈیو آج میں آپ کو بتاؤں گا جی کہ کینوا پر فیس بک پوسٹ کیسے بنا سکتے ہیں آج میں تھوڑا جلدی میں ہوں تو جلدی جلدی بتاؤں گا آپ کو کیسے بناتے ہیں سیم پیٹرن ہے سارے جیسے پچھلے لیکچرز میں میں نے آپ کو بتایا اینیمیٹر سوشل میڈیا کیسے بناتے ہیں فنکشن سارے وہی وہ ہیں بس وہ فیس بک انسٹاگرام یہ چیزوں کے نا وہ کیا کہتے ہیں سائز پوسٹ کا وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے تو فیس بک پوسٹ آپ انسٹاگرام پہ نہیں لگا سکتے انسٹاگرام پوسٹ آپ فیس بک پہ نہیں لگا سکتے لگا لیں گے لیکن وہ اچھا نہیں لگے گا تو یہ بات ہے تو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیخ سائنس چینل کو اور چلتے ہیں ہم یہ جی کینوا اوپن ہو گیا یہ دیکھیں جی تو جی چلتے ہیں فیس بک پوسٹ کی آپشن کی طرف بہت ایزی ہے بہت سمپل ہے سارا پیٹرن تو آپ کو پتہ ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے جی آپشن اس کو کلک کر دیں یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے ٹیمپلیٹ اور کچھ ڈیزائن کچھ سٹائل آپ کے پاس نظر آ لیں کوئی بھی آپ اٹھا لیں اور اس کو اپنے حساب سے آپ سپوز اس کو آپ نے اٹھا لیا اور اپنے حساب سے آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ اگر اپنی پکچر لگانا چاہ رہے ہیں تو دیکھا جی کوئی اپنا اپنے ٹیکس ایڈ کرنا ہے تو یہاں سے اس کو پہلے ڈلیٹ کر لیں جی دیکھیں جی سارے کو ڈیٹ کر لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی پکچر بھی غائب ہو گئی اگر اب آپ یہ اپنی ایلیمنٹس لگانا چاہتے ہیں تو یہ یہاں سے ایلیمنٹس لگا لیں سپوز کیا ہم نے یہ ایلیمنٹ لگا لیا جی لیکن یہ کینوا پرو ہے کینوا پرو دراصل آپ کو کچھ پیمنٹ کرنے پڑتی ہے پھر کینوا پرو اوپن ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ ایلیمنٹ لگا سکتے ہیں کوئی اگر آپ نے فوٹو اپلوڈ کریں اپلوڈس کے آپشن پہ جائیں یہاں سے فوٹوز کر لیں اگر آپ نے کوئی اپنا ٹیکس ایڈ کرنا ہے تو ایڈا ٹیکس بکس کریں جو کچھ بھی لکھنا ہے یہاں سے آپ یہ دیکھیں آ گیا ہوگا یہاں سے لکھ لیں پروجیکٹ یہاں پہ آپ کو میرے پرانے جو یعنی کہ جو میں نے ڈیزائنز بنا چکا ہوں وہ آپ کو سارے نظر آ جائیں یہ دیکھیں یہ میں نے سارے ڈیزائن یہاں سے آپ آڈیو لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھی آڈیو ہے یہاں پہ تو کوئی بھی آپ چوز کر کے لگا سکتے ہیں امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو یہاں سے شیئر کے بٹن پہ کلک کریں اور یہ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں یہ دیکھ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے تو کہ آپ اپنی پوسٹ فیس بک کی کوئی بھی آپ پوسٹ بنا سکتے ہیں کوئی ایجوکیشنل ہے کوئی اناؤنسمنٹ ہے یا بھی کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہے یا پھر کوئی کسی ایونٹ کی پوسٹ ہے جو آپ آ, فیس بک پر کر سکتے ہیں پوسٹ اور جس سے یعنی کہ آپ کے سارے جو فیس بک فرینڈز ہیں ان کے لیے کوئی اسائنمنٹ ہے تو سارا کچھ اس سے پتہ چل جاتا ہے بہت ایزی ہے امید کی مجھے آ کے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کیجیے سبسکرائب کیجیے چینل کو اللہ حافظ